Прости мене за все прости, за сварки, біль, образи, за те, що гіркі слова вбивали тебе зразу. Так соромно мені тепер і так жалкую я, та вірю, що відчиниш двері для мого каяття. Я знаю, що нелегко враз на все очі закрить, бо щоб образити жорстоко потрібна лише мить. Та все ж надіюся і чекаю, як зможеш, то прости, і камінь тяжкої образи з душі скоріш зніми.